مبروك يا راع الفخار والبطولات تخرجك يا شيخ كل الرجال حر انت على فقر وصد هو والشعر في مدها كل عالي كل عالي راعى الفخر والبطولات تخرجك يا شيخ كل الرجالي حرمت على فوق روس الطويلات والشعر في مدح رقا كل عالي تخرج من الجامعة بالشهادات جاب الشهادة والنعم وبالي بالي بن جاسم له الطيب عادي عارفة ما بين عمان وخالي، من والفخار والفخر له علامات، قبيلةٍ بالعز مضرب مثالي، وسهل راح الطيب راجل المهمات، مشرف سيته جنوب وشمالي، وابوه جاسم هامةٍ فوق هامان، راعى الفعول اللي عليه المقالي. وانه رجال تحل الصعيبات بالعزم والقوه وطيب الفعالين سلطان له في صفحه العز بصمات حر سنه في ماثره راس عالين ربيعه فعل الكرم له سجلات رجل المراد مثل صم الجبالين ومحمد بفعل الكرم عنده اثبات علي. مبروك يا راع الفخر والبطولات تخرجك يا شيخ كل الرجالي مبروك يا راع الفخر والبطولات تخرجك يا شيخ كل الرجالي حرنت على فوق روس الطويلات والشعر في مدحرك كل عالي تخرج من الجامعة بشهادات جاب الشهادة والنعم لا وبالي سهيل بن جاسم له الطيب عادات، متوارثة ما بين عمال وخالي، من الكشاش والفخر له علامات، قبيلةٍ بالعز ماضرب مثالي، وسهيل راعى الطيب راجل المهمات، مشرف سيده جنوب ناس متن فاقها مات راح الفعول اللي عليها المقالي واخوانه رجال تحل الصعيبات بالعزم والقوة وطيب طيب الفعالي سلطان له في صفحة العز بصمات حر مزينا في ماكره راس عالي وربيعه بفعل الكرم له سجلات رجل المواد بفعل صم الجبالي على الكرم عنده ثبات، والطيب والنخوة وزين الكفالي مبروك يا راق الفخر والبطولات تخرجك يا شيخي كلها الرجالي تخرجك يا شيخي كلها الرجالي